ولك علي أساس أحب غيرك مشاجرة وانت عيوني مالية علي أساس أحب غيرك وإنت عيوني الله اذا انساك العرداوي معه الدنيا و البيت علي اساق احب غيرك وانت عيوني مالي يكتمل إذا انساك معه الدنيا و بس انت لألك اسهر يا روح ويا غاليها عيون القبلات وحبك بدربك عادل مشيها هاي من الحمراني مهوس من الحمراني سيد علاء العرداوي ناصري شباب الحمران على الراس هيث العيساوي عباس الفتلا صلاح الغزال ومن لك حبيبي سيدي لعين الحمران عمي اي بس انت لأي... اي طلبات محمد الحمراني اي بس انت لك أسهر يا روح يا غالية عيون القفلات بحبك دربك عدل مشيها علي عسى عيساوي هاي من العيسى الحمران شرفتونا القاعه كلكم العيون محمد ظاهر سيد علاء الرداوي سيد علاء الناصري العباس الفتلاوي شرفتونا على الراس بغياب ابو يحيى بغياب أرضيوي شيلو هي علي عسا احب غيرها عمراني وإنت عيوني ماليا اسمع بو التخير مردوده من الحمران لا العيسى الحمران محمد ظاهر الحمران الحمراني ألوان عباس, عباس سيد علاء وسيد علاء الثاني خداو أخوي كبوية أخوي ليد العيساوي ليمونة ليمونة مرتضل أخويل أخويل دي عرّاس الحمران آه علي هلا هلا هلا وأسد الله يعني يا اسد الله اسمع اسد العيون بدون ايقاع عم ظاهر الحمراني يعني سيوف العادلي سيوف الحلاق على العرداوي عباس الفتلا كاظم الجبوري الحمران شلع العيساوي الف مبروك يا عريسنا يعني صلاح الغزالي ومنينك. الزهد الغالي حبيبنا يمنونك. على العرداوي. اكيد على, علي, على, على العرداوي. على الناصري على الناصري. العيون نصر. الحمران. اريد لك اريد لك غيرك ما قبل غير وياك. للقفله اموت به وحبا اريد لك اريد لك وغيرك ما عقب ظنه غير وياك الفتلاوي اموت به وحبا هاي الفتله لا عيسى نادى سيد علال العرداوي سيد علال الناصري إيه غير وياك للقبلة القبله اخوتك وما ما تنشال من بالي من العذاب بحالك ماما <تصفيق> تنشال من بالي حايل تلعب بحالك <تصفيق> واذكر اللي انا أفكر فيك غالي انت و يلا هاي طلب خاص من اداره القاع لا عيسى ويريد الجمهور ويايه اكيد عش خطيه الماخذك يكره نكا قبال قام ويعامله كله بحنان اسمع الجمهور يلعب اشقد خطية ماخذك اخي قبال قام ويعاملك آه آه آه آه آه آه آه وردة واصيك بصيه لا يضل بالك عليا وردة واصيك بصيه لا يضل بالك علي ودير بالك يوصل لهذا المكان ودير بالك يوصل لهذا المكان <تضحك> اسمع العريس <تصفيق> <للعريس> الغالي <تضحك> <بيت> العيساوي <تضحك> العيساوي العيساوي الحضور جميعا شيل <حصولي> شيل <تضحك> من عيسى للحمران خالد كل القاعه شرفتونه سيد علاء العكاسي محمد ظاهر الحمراني علود الحمراني اكيد سيد علاء الناصري عبوس الفتلاوي كل الحمران والله من آل عيسى الكل سهرانين بدون استثناء بعد الحمران بعد الحمران انطينا معزوفه للشباب يستاهلون اسمع الحلاق شي يقول سيوف الحلاق بعد سيوف الحلاق النبيل بعد بلنفين بلنفين يقول سيوفي اموت عليك بعد بلنفين يا مراحم الشارب ماينة يغزر بي، يغزر بي، حنا اللي يعشقنا نموت عليه، نر الهول ونمشي له، ما نقعد وقت العيلة، ولا جلات بتاع، نروح ونمشي بنص القاع، يمك لو غاره ناره، أنا مزعلك طيارة، يا جوجو. شر ندور دواره أدوار ماي تحية حمود الحمراني بعد حمود الحمراني مطلوب على السيف شدوها الحمران بويه يلا شده شو يعزل لو طويل مو قد هبد ما ماشي انا ما مربيني انا الهمه من الهمه حمودي من منزه يحشو يا يكسر خشبة فاعل داعش عرضه وخال حمراني بين في الميدان وتنعذ الحمران الباعل داعش عرضه وقال الزلمي يبين بالبين شيل القاع ونرتيح ما حبه سرقه او حمراني او حمراني لعبيها لعبيه. وكلها الصيح يا ستا حمراني لعبيها وكلها الصيح يا ستا حمراني لعبيها حس الحمراني مردودة سيوف الحلاق يعني العابدي. على العرداوي أنور الحمراني صلاح الغزال بعد صلاح يا أخوي أخوي خويلدي صادق الجبوري بيث الجبوري ومن إسلام هو شلع قلع شده العرداوي ما شفناك اليوم أهدفكم العمية هاي آه التحية هلا هلا هاي آه يلا خطارنا البصرة على المياحي ونعيم المياح سيوفي محمد البديري بعد محمد البديري ياسر الكعبي أبو حنيفة الفتلاوي أبن نبيل أموت عليك روح من الدنيا ابن نبيل يا ابن نبيل يا ملك شيناء هاتش اللوس جيبه جيبه جيبه جيبه محمد محمد البناصر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 لون هاري انا بدي اجي قول على الكرسي ليش ما خلونا بالدرب شو عفو ليش ما خلونا بالدرب شو عفو انا بدي اجيكم ما يخلوني انا بدي اجيكم انزل على الكرسي يا ولد نزل عن الكرسي انزل على الكرسي انزل على الكرسي انزل على الكرسي هلا هلا قال الحبيب صدام صدام راكين فوق هلا هلا هلا هلا, هلأ, هلأ, هلأ هاه مuye اي مuye اي ممuye يا مuye شجعككم صاني عنيك من اللطف يا عنيك من اللطف يا عنيك من اللطف يا عنيك من اللطف لابس لابس الخاتي يا ذعفيهم وليع لابس الخاتي يا بهم وليع لابس الخاتي يا بهم وليع اه يا شده ده نشي ده وانت وانت وانت طماط انا خيار وانت طماط انا خيار وسب الله وسنين هذه ضرب زله انا خيار وانت طماط انا خيار او يا عيشه دوارك ابو زوقك يا عيشه دوارك ابو زوقك يا عيشه دوارك علقش هلا هلا ارجع انا انا اخرني ارجع ورا ديكم. هاي خلوني هالي، وبعجتي السكران، واخذ رف مره، أنا رتاجي جاه، هاي هاي هاي ها ها ها ها، شهد، شدوا هما هما، شدوا لا توقفوا لا توقفوا، اكسرها القاريو. هلا هلا هلا فينا إحنا للمحادثة في فينا للمحادثة فينا هاي هلا هلا هلا أطلع أطلع أطلع على الترول أبي يا ليلى تعال هاي هاي هاي ها ها هاي قيدك ما جينا على ها يا ما جينا ما جينا ما جينا عارضو الخاطر نوعت عنينا، عنينا، عنينا. سيد غسان بويا، ملك الأبو المولات. هلا يوم شارك حبتي. سيد غسان الغالي واحد البناصر. عراس ملك المولات. هلا يوم شارك حبتي. يوم نبي علك العارف كلها. اليوم ما العالم كلها. إيه كلها, كلها. جدول، جدول. انت وساده انت وساده واحنا الخدام انت وساده واحنا الخدام انت وساده سيد غسان ما جينا على هاي وذيج ما جينا عردا وخبرك جينا وتعنينا تعنينا تعنينا وما جينا على فلوس احنا على الزين الدور، ما جينا على فلوس احنا على الزين هاتينا على الفلود هاتينا <تصفيق> على <يعلى زينة> <تصفيق> <عادينة> على الفلود <الله تصفيق> اسمع شكرا شكرا استريحوا يلا هذا الفاصل الاخير للعريس وكل الحضور اخاي خاين طبعي العيون مشاجره وايد طلبة اليوم على طبع ما يعجبك عوفني نخوف نعوف نوداعتك تحلم ذليل تشوفني باختصار العشره وياك انتقام باختصار العشره وياك انتقام سيد هسه نقطع بيلاتنا حتى السلام ولك يقطع يقطع في يقطع يقطع يقطع بيناتنا حتى سلام انا كنت وياي يا يا يا يا يا أنا ياي وياك ياي ياي مام كل ياي وجمعة ياي ياي ياي ياي حبيب ورايدة هاو هاو ومن نعوف انك تقلهم طاردة اخ من قلبي اخ من قلبي محنت زايدة خلى وين البي درج والله خل خل خل خل ال البي درج بيروفني ما كنا نشيل لوان مكسور خاطرنا زعلنا ولا عندك الباب لحد زارنا ولحد سأل عنا يهضمنا الغريب يقول ظلمني بس مو مثل بنعمنا طقت الاخت وجحيل يوسف لا نشد عليهم ونشدنا انشدنا انشدنا والله نشدنا نشدنا نشدنا غايب تا حنيت تا علي شقيت ايه يا الخسارتك من ايه يا عالفورق ليش استاجلي لا لا على بخته اه يا الخسرتك من وكي اه يا الخسرتك عالفورق ليش استاجلي لا لا على بخته ولا بس لك جاي وتجي تيجي ليلة ونهار أبخر تيجي لو بس لك جاي وتجي تيجي ليلة ونهار أبخر تيجي صديقني لو مئة سنة كاني انتظرتك يا الخي شرتك <تصفيق> yeah. عشتها مع عطرها بلياكتك عمل الزمن وعيوني من بعدك عمد بس انت تضوي بدنيتي طفا وشماتي اه يا الخيزرته ويلي ويلي ويلي ويلي راح محبوب ونساي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي يعطيك الرحم وحناني ويلي ويلي ويلي ويلي راح محبوب ونساي حب وحنان الله سر حب وحنان وعشت بالدنيا غريب لا محب ولا حبيب عشت بالدنيا غريب لا محب ولا حبيب ضيعت كل الزمان وضيعت شيء ما عجبت العريس حال. يلا محمد مبارك مبارك عريس مبارك من مني حيال العريس سيدنا عريس مبارك عريس مبارك عريس ونستاهل عريس تنوري اسمع لنشاها هاي الرادها وهاي تمناها هاي الرادها هاي التمناها وبنت الشيخ لبن الشيخ جبناها وهاي الرادها هاي التمناها وجبنا لضو العين هذا العرس ابنيها جبنا لضوء العين هذا العرس ابنيها هذا الزين